الرJIM وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ <تصفيق> الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afantum lahum mukirun ayat 48 sampai 50 surah al-anbiya sudah pun kita baca ayat 48 hari khamis bargaining sekali lagi baca ulang untuk lebih kita memahami Isi kandungi Yang ada di dalam ayat-ayat ini Allah Ta'ala firmannya Dan demi sesungguhnya Kami telah memberi kepada Nabi Musa Dan Nabi Harun Kitab Taurah Yang membezakan antara Yang benar dengan yang salah Ini dia panggil Furqan yang membezakan antara yang benar dengan yang salah Dan yang menjadi cahaya Yang menerangi Ini dia panggil duya Serta yang mengandungi pengajaran Ini dia panggilnya dhikr Lil muttaqin Bagi siapa tu? Bagi orang-orang yang mahu bertakwa Allah beri kitab Taurat ni sebenar kepada Nabi Musa AS. Tapi dengan sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun ni, dia adik-beradik lepas tu sekali. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun menggunakan kitab Taurat untuk mengajar, beri pengajar kepada Bani Israel royak ciceng satu persatu so so so so jadi sebagai panduwe ning bila kita perhati dalam quran Allah Taala waktu turun kitab Taurat ni selepas daripada Firaun mati dalam laut belum pada Firaun mati ni Allah Taala tak waktu turun lagi kitab Taurat jadi Nabi Musa duk jual dengan Firaun dengan beberapa mukjizat tak pernah nabi Musa baca kitab Taurat di hadapan Firaun. Ni disetujui oleh semua ahli tafsir bahawa kitab Taurat diturunkan apa? sekaligus ataupun mengaji menjadi pengajar kepada Bani Israel. Alhamdulillah. Dia terjemuh lagi dalam pimpinan Ar-Rahman 9:7 untuk memberi semangat supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha teruh menyebar Islam dan jangan menghiraukan golongan yang engkar. Ni kumpulan-kumpulan pembesar membesar Mekah pada masa tu. Maka Allah Taala menceritakan mulai ayat ini perihal rasul-rasul yang telah lalu. Dan saya bila dah selesai baru ni, lebih kurang 30-12 tak, tak ingat dah. Beberapa belah orang Rasul yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam, dalam suratul Anbiya ni. Lagi, yang juga telah mendapat pertentangan pada zamir mereka masing-masing. Tetapi mereka telah berjaya akhirnya. Alhamdulillah, ni Rasul-Rasul Nabi-Nabi. Walaupun Zahirnya kita tengok, nampak supaya tak berjaya. Tapi hakikat yang sebenar, semua Rasul, semua Nabi... Allah Taala beri kejayaan kepada mereka walaupun setengah-setengah mereka di apa dibunuh terutamanya rasul-rasul dalam kalangan Bani Israel dibunuh wa yaqtulunal anbiya abi ghairi haqq buat puak Bani Israel ni bunuh nabi-nabi tanpa kebenaran maknanya memihi helah pun sebab nak bunuh bunuh sebab nak bunuh bunuh ha sebab itulah kalangan rasul dan nabi-nabi yang mati, yang matinya banyaknya di kalengi Bani Israel Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam Puak-puak Yahudi Duk wang pen Nak bunuh Boleh katakan sok mu Ada sok Kalau di Mekah Puak-puak kafir Quresh Nak bunuh Nabi Di Madinah Puak-puak munafik Duk wang pen Sebab orang munafik ni bukan orang Islam Dia masuk Islam Pasang pelong-pelong gitu wang pen hari-hari-hari-hari-hari tapi bila Allah Ta'ala waturung ayat Wallahu ya'asimu ka minal nas Allah jaga mungheh Muhammad daripada bahaya tangi manusia maka Nabi yakin katanya dia tidak akan dibunuh oleh mana-mana manusia Alhamdulillah tetapi mereka telah berjaya akhirnya katanya Nabi-Nabi Rasul-Rasul berjaya Kitab Taurat yang tersebut ialah kitab Taurat yang asal. Bukan yang ada sekarang ditanggal kaum Yahudi dan Nasara yang telah diubah menurut hawa nafsu mereka. Ni saya saya baca dah royak dah baru ni. Katanya kalau kalau mari tanya kita sambil ni wallah Allah amlah boleh jadi orang aw alim sungguh dan kitab Taurat kita Injil ya boleh royak katanya di mana salah di mana betul. Tapi kalau lah tanya, misalnya tanya saya, mana katik, dalam kita Taurah, yang salah, yang silap. Saya tak boleh kaya. Sebab kita, tak ada ciu-can, tak ada, tak ada biasa baca, kitab kita, kita Taurah, kita Injin. Baca sikit-sikit gitu, kampi Bible, kita minta ngah orang Kristian, memang dia baca, baca, baca, baca, tengok. tu, pun kita baca tak habis. Tak boleh kaya katanya, salah, silap mana. Memang, dalam kitab semua, kitab Injil, kitab Taurah tu, bukan arti katanya seumur tu salah. Tapi tepat-tepat yang salah, yang bercanggau dengan Islam itu memang ada. Alhamdulillah. Hak ini kita berhajak orang-orang Islam kita yang cerdik bijak pandai gajeng cuba kaji. Boleh buat antara Kro'ay, Taurah, Injil. Kro'ay kata lagu mana, Injil kata lagu mana, Taurah kata lagu mana. Boleh piap-piap. Karena ada di kalengi orang-orang Islam kita, terutama di tempat-tempat kita. Nah. Sama ada nak tulis dengan bahasa Melayu atau bahasa Siyar, Alhamdulillah, saya rasanya umat tempat kita boleh ambil pekdoh banyak. Nah, ha, Boleh ambil pekdoh banyak. Orang Arab saya tak tahu, katanya dia buat ke-doh. Tapi boleh jadi, boleh jadi kita tak sabar ngaji, tak tahu katanya ada ulamu ulamu yara yang buat perbandingi antara Qur'an, Injil dan Taurat. Alhamdulillah. Nah. Sebagai mana yang diterangkan di dalam Al-Quran, Allah wajah panggil ahli kitab, ya ahlul kitab, tuh he panggil ahli kitab, banyak wajak gotu wajak goni dalam Qur'an. Yuharrifun al-kalimah amma wadi'i Puak-puak ahli kitab ni Puak-puak ia reti lah ya kitab Ia pasang baca, reti Ia pandai rekod sendiri Wakga tu, Wakga ni Ni orang-orang zamir dulu belakang ni, Yang Allah Ta'ala kutub Ataupun Allah Ta'ala laknak mereka itu Dengan sebab Giduk rekod Duk gi sapuh hak sebenar Lepas tu duk gi, duk gi tulih Dengan tangan mereka Allah al lah Allah ghaib di dalam suratul baqarah fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah celakalah orang yang tulis kitab dengan tangi dengan tangi mereka sendiri artinya bukan arti tulis kitab dengan tangi di sini artinya sudah penuh rekod ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Lepas tu, duk pergi perakat kepada orang ramai katanya, ni lah kita hak asal daripada Allah Ta'ala. Ni tu hai kutub, tu hai nak nak puak-puak mereka. Masya Allah. Hak masih duk kekal dengan kita, siapakah hari ni dan siapakah hari kiamat, iaitu Al-Quran karim Tapi kalau kita tanya orang-orang kafe orang kafir yang wican Quran ni, leh hachaw jawab mari headphone Mung tahu lagu mana katanya keraai mong tu. seribu tahun lebih dah daripada orang ngapa di zaman Nabi nak boleh tulis nak boleh siapa kerana cerak orang kafir dia katanya kena ada sikit sebanyak di tambah di kore di kore di kore di kore siapa katanya tak tambah dan tak kore ini ha, boleh jadi nafsu dia mari di kecek macam tu tapi kita, kita yakin umat Islam seluruh dunia. Dengan sebab apa? Adanya orang yang duduk dengan Tuk-yuk-tuk samai. Yang kita dok kira dengan apa ni, Kro'ay yang ditulis, dicetok, tipim bagi saja. Tapi Kro'ay ni, Masya Allah. Orang yang apa atas muka dunia ni, sejak daripada Kro'ay turun kepada Nabi, siapakah hari ni? Tak ada putus-putus lagi orang yang apa. Bukan orang Arab saja yang bahkan buke orang Arab orang tak reti bahasa Arab walaupun sepatah tapi ngapa Al-Quran ingat tapi kita mari tiap dengar orang-orang Kristian orang Yahudi orang tamada tak ngapa kita tak Taurat kita enjin kita tak biasa dengar katanya prajajchon tamada orang 1 buke ahli dia buke buke ahli kita buke orang paderi duduk dalam bod mai ngapa akrae mai itu mai ngapa kitab taurah kitab Injin orang hok ingat sungguh iaitu nya orang hok duk dalam bot ia panggil baba tu baba-baba pop dia paderi pakat apa ni mai kang besar pakat penyoh pasal satu jangok-jangok berelok panje satu pop-pop tu ngapa tu serupa juga dengan agama buza agama put orang hok ingat pertrai pitok Perkataan, piduk. Haduk ngapa, haduk suat muntut ke apa? Tak cari. Orang tamadah cuba kita bertanya. Mau ingat mana? Baca aduk. Tak aduk tampi. Haduk ada dalam umuh orang-orang siya. Jaya mana kita tengok. Tak suka dengan kita oleh Islam. Oleh Islam kita ni, Alhamdulillah. Walaupun ia tak pandai baca Qur'an. Tapi Qur'an ada dalam umuh dia. teragi cari anak nah, buta umum adanya Quran eh, duduk dalam dalam mari kau walaupun ia tak pandai baca Quran eh. apatah lagi orang-orang Islam kita pandai baca Quran eh. tak ada orang Islam insya-Allah saya tak insya-Allah nah orang Islam ni tak ada tak pandai baca tak pandai baca Quran eh. walaupun ia tak teng ia tengok dia tengok Quran dia tak pandai baca tapi qul huwallah dia ya pandai Fatihah ia ya pandai alhamdulillah Allah. Ayat ini Allah Rayak Dari ayak ni Iaitunya Untuk jadikan sebagai Orang yang bertakwa eh, Apa ni? Kepada orang-orang yang mahu bertakwa Allah rayak lagi Siapa orang yang bertakwa tu? Al-ladhina yakshawna rabbahum bil-ghaib min minas-sa'ati musfiqoon nilah kuamai orang takwa Saya duk baca dalam Al-Quran wallah Allah saya ngaji alif wata tak habis lagi Saya tengok kuamai orang takwa ni duk sini Walau ada di dalam surah Yasin al Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa, wa apa? bil maghaba la hum wa ajrun kabir wa ajrun al, wa ajrun karim dalam surah yasin dalam surah tabarak pun ada tapi Allah taala cok cong cepoklah siapa orang yang bertakwa ha nilah iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum tuhannya Allah saya akak tangislah saya bukan orang yang bertakwa sebab apa? Kita masuk yuk rey Orang yang takut Langgar perintah Allah Dengan kita Mata kita, telinga kita, kaki Masya Allah Kita langgar hari-hari Lamat hukum Allah Ta'ala hari-hari Ni Allah raya didalik ra'ai Al-ladhina yakshawna rabbahum Bil-ghaib Iaitu itu apa? Semasa mereka tidak dilihat orang. Tekoh kita duk depe orang masya-Allah, nya semaye, biju gu, do'o wak do'o tu wak gani. Nak gapo tu? Nak nama belaka tu. Nak wie orang puji. Nak wie orang royak aka "Oh, mung ni tak ada arah ra, molat. Habis tak ada orang supaya gamang." Saya yakin katanya orang nak tahu diri dia taqwa sungguh, masa kena duduk sore. Orang tak nampak katuk pintu katuk janela, duduk sore tak duduk klong, wong corpik. Itu ha, lah, itu lah. Boleh kita tahu katanya, tuan ti tecing kong raunan, tuan ti rawyu Bukan kita duduk depan orang ramai. Ini yang pertama. Wahum minasa'ati musfiqoon. Yang kedua-nya, dan mereka pulak gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat. Iaitunya duduk gerung belak-belak. Masa duduk atas dunia ni. Gambar. Ih eh, akhirat sikit lagi macam mana ni. Aku nak pergi selamat ke duduk dah tahu. Nak pergi duduk celah mana aku ni. Ha sebab tu. Bila kita tengok ayat duduk. So ayat ni ya. Orang yang bertakwa sungguh iaitu nya orang yang takut gerung diri dia takut melanggar perintah Allah semasa dia tidak dilihat oleh orang dan dia dok gerung sokmo hubungan dengan hari kiamat Allah saya tambah sikit eh? tak ada tak ada kiyokong dengan ayat ni tapi Semadan masa ngajar Semadan ni buat anak baca tapi tak dan nak baca masa habis. Saya dia tengok dia dalam satu kitab ni hubungnya dengan sujud dan hubungnya dengan orang perempuan minta maaf ni eh? masa 13 minit Hadis daripada Abdullah bin Abi Aufa dia katanya lama qadima Muaz min syam sajada din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han, ma ya Muaz? Saya terjemuh lalulah sikit-sikit. Muaz bin Jabal ni dia pergi ke negeri Syam. Dia pergi ke negeri Syam, dia duk tengok peristiwa pelak-pelak. Bila dia kelik sampai di Madinah, dia sujudkan Nabi. Nabi tanya dia, "Ma ya Muaz? Apa ni hai Muaz? Kenapa ya Muaz ripak sujudkan aku selalu?" Qal ataitu asy-syama fawaafaqtuhum yasjuduna li asatifi asatifatihim wa batarikatihim fi nafsi an naf'ala dhalika bika Mu'az punwayat katanya saya pergi ke negeri Syam Nabi saya tengok orang-orang okay, okay. pakai duk sujud kepada Padri-padri ataupun babo-babo mereka Ulama-ulama dari ugamu Kristian, ugamu Yahudi. Maka saya pun wasa cita-cita bila sahabat Madinah ni, bila jumpa dengan Nabi, wasa nak sujukkan Nabi? Mu'at sujuk sungguhkan Nabi. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaya, La tafa'fala tafa'alu. Mungkin dia buat. Nabi raya ni bukan raya kepada mu'az. Okay, Tapi raya kepada orang ramah-ramah. Jangan buat hal ini. Tak boleh. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Demi Allah Nabi kata. Kalau aku ni boleh suruh manusia sujud kepada. Selain daripada Allah. Nasya aku nakwi bining sujuk kepada tot lelaki. Ayat di sini hubunge dengan isteri. Nah ayat katanya isteri ore okay, hak sepatut kalulah boleh sujuk bining kena sujuk kepada tot lelaki. Nabi tak ada ayat ni katanya anak kena sujuk kepada pok tapi kalulah boleh sujud manusia sesama manusia, aku nak webining sujud kepada tuan lelaki. Allah, la. Wal nafsu Muhammadin bi yadihi. Nak lagi. Supoh lagi. Demi nyawa aku berada di genggaman Allah Taala. La tu'dil mar'atu haqq rabbiha hatta tu'addi haqq zawjiha. Nabi supa seorang okay, isteri ta laksanu hak Allah sehingga dia laksanu ataupun dia buat dia tunai hak tok laki dia. Ha ni nita maah nah sebab nabi royak, "Nak, no? saya nak royak katanya tim-tim. Hadis ni duduk dia orang tino hak ada tok menlaki." maknanya orang Tino Hasmaye dia posa dia gapur dia semua dia, dia buat amal ibadat tak sempurna lagi kalau sekiranya dia tak tunai hak dia kepada tu lelaki nak ayat katanya dosa besar bining diraka kepada tu lelaki lawai tu lelaki kecek huduk yang jerukuh Yala awe tok laki koyo moyo tok laki. Ha. Sengo-sengo. Wallah alam Walau saalaha nafsaha wa ala qatabin lam tamna'hu. Nabi raya katanya Jika, kalu saja ni. Tok laki yang ajak bini nak stedo nak sebatal. Maknanya nak jimuk nak setubuhlah. Walaupun dia atas belakang utah sekalipun, Bining kena wui. Pasal apa nak gijimok atas belakang utah? Nak? Nak rakyat katanya? Siapa begitu mu? Bining kena takak? Kena patuh? Lepas ada juga siang. Daripada setengah-setengah orang -setengah perempuan katanya, Untuk laki kita dululah ustaz yang ha buat, jadi kita diraka ke dia, bukan kita nak diraka tapi tu laki dulu, tu tak boleh tu lelaki tu pergi buat perangai, tu tak boleh sebab tu lah, kita pun berasa nak lawa, nak kecek nak hudub dengan tu lelaki ha, ni, saya, umumnya tu lelaki semua, kena jadilah orang berjuru, orang baik, orang yang muamalah dengan isteri sebaik-baik barulah isteri kita insya-Allah dia akan taat. Pas tu balik isteri pula ingat molek katanya orang yang dia akan tupai syurga iaitu nyot lelaki. Sebab nabi wayak kepada seorang orang sahabiah. Neh, iaitu nyo seorang sahabat perempuan dia mari jumpa dengan nabi dia katanya ana wafidatun nisa saya ni wakil Orang-orang perempuan Nabi Nabi nak ayak Japa-rayak lah Kalau saya Saya nak disapar Kepada orang perempuan Ramai-ramai Nabi tanya dia Adha taba'lim anti Mengada tak tu lelaki Dia kata ada Nabi besar kepada dia So-so-so Banyak Akhir sekali Nabi katanya huwa jannatuki Wanaruki Tok lakimung tu dialah syurgamu dan ngako Allah, ni nasihat orang perempuan eh. Nasihat orang perempuan ni sakuk robok dengan tok laki dia. Dia tok laki molek insya-Allah bini molek. Tapi dia tok laki gorak-gorak, berih-berih, duduk-duduk tak tahu gapo, nanti tengok siapa ke dia sendiri. Siapa ke dia? Jadi tak molek. Qul a'udzu billah. Sebab tu Nah, Saya sengaja tambah untuk baca kepada kita pagi hari ini. Dia rasa telitah-telitah, yak semalam lagi. Dia wasa nak na, na, na baca hadith ini. Ini hadith dari Sunan Ibn Majah, kita bernikah. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang bertakwa, orang baik, orang berjuru. Dan kita menjadi keluarga misalik, keluarga baik. lah di tunggu kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala ala wa alaihi